غادي ندو على ال... القضيه اللي قالت ليكم أمك قالت ليكم كان عا في القضاء كانش راه مكانش يوظف و هكاك أنا حضرتها. ف... وغابة غابة بيار بعيز، تشدو من عندنا ثلاثة علاش تشدو هادو ثلاثة ماتو واحد تلاتا <hesitation> جوج نهار السبت، نضنا حنايا غاديين <hesitation> ال... وحد المجموعه، غاديين ال... لبيار بعيز وسط ديال البراقديه، زعما نقتلو وقالوا سيدي كان واحد السيد ولد ولد حاده، هذا اللي ك- بحرام سيب من الحبسه بشهر ربعيام ولا خمسة جات الثورة، خبر فيها، مات فيها، مم. أجدار دار ناطا سيدي من, من الخيمة، ناط عنده شاقور، كان تليفون التيليفون ديالو غير غير عواد. عادي نعود، عا شار ديالك، تيلحق لهادوك ركايز بهذاك الشاطور تيضربوها على زوج ضربات وحدا من هنا و وحدا من هنا و يتكيوها و الطريق؟ لحقنا ا سيدي ولد <hesitation> و هذاك الولد كان صحيح، تصور، واقي عم تروف، مقاد معاها سيدي، و لحقنا سيدي لي ولا لي تي. ملي تيقطعها هو كان نروح من, من الطريق، لازم تيتخاطح، والحجر تنحطو في الطريق، تنسدو في الطريق، غادي ن- من... عا تا جاو هذوك النصار، هذوك النصار عندهم الطونوبيل فوق منها جعد، دياول الما، دياول الحديد، شوف فين كانوا خدامين ولا شذاك الشي، و- وحصله. جوا سيدك الطريق عادي بيست مكنش يقولوا عطر. شعب عاد دو دو واحد مسافر فانت لنا الخبرة جاية وهو ما حكى الطريق مسدودة جاية نعاف شو جي. تعبر و خضار تدوده وتعبر ماذاك العيدار وتدوده. كان عندنا واحد طالب. صرغيني الله يرحمه وحقنا لواحد الشعبه من الدوره هاذيكا الدور الرياضيه لربايز الدور الرياضيه لربايز، الشعبه من من الدوره لهنا، كينا واحد الطليعه، الحصيله زيدي هاذيك الشعبه درنا فيها قور، ما الطوموبيل فطرت القور، من طار في الطريق و طار في واحد واحد بنادم هذا هاذا الفقير لي قتليك سر بعد لحقت الطونوبيل، مور الشاقور، دخل هاذ دخلت في القور ولكن ما قطع شدها القور، راه كون فات فات القور فيه طريق مسرحة مسرحا، زال ما- ما تغلقت فاني من هذه أي شدوا أي أي شدوا طريق شيء الحاصل هذا شدها القور سير عنده الشاقور جي جي جي دير كيف هكنا منن في بغا لا بغا يضرب النصراني لي من هجى لي اللي من وهذا كمصري فرد صغير وفيه عمارة واحدة تيدير بيه عفك كيما كيعرف شرجم ديال الطونوبيل، عتيدير بيه عفك ما بغاش يقرص هاذيك ما جا ي- يشوف كيما كيما صاف السيد جاي مول شاقور صافو جاي محتل في يقطع لوينو واللي يضربو ل- لراسو ولا شوف الله أعلم، شافو جاي- جاي محمر ليل ووارد العدو، قرص عليهم عليه مسكين ضربو هنايا، حدا هنا وخرجت لهم من القرشا. بدأ مدا قرص على اخويا تصرم سيكين كيما كنا وطاح شاقور من يدو ونقول يا ترى الفوسي طاح طاح دكا يترقب خرج الدم من هنا من الاخر ومن فم وترطش فوق يا له ياكازي نصاره هذاك اللي ضربو. أخرج و على المارجو ديال فاس جديد خرج مطل هذاك المارقو و خرج بعد أخرج قال قالي نعلبوكم قال الناس واحد الشجاع و واحد الكافر بالله ماشي زعما تيخافو لا لا خرج باغي يضرب على نعلبوكم. هذه كلمتين علوكم الرجل اللي قلت لكم حجرته هي قال الله اكبر السيد <تصفيق> الحجر الطومل عاد راه طاح الطومل والحجر يبدا يصب <تصفيق> هذا الكفر بالله ما ما تيجي الحجر هنا الوجه والراس مثل ما جات تولى كل دم ما كانش دقيقه ولا كططاح طاح جديد ذاك الفردي رفدوا واحد السيد من عدد مانيت خاول أعطاه هو الآخر اللي الشيهور بقى في البلاصة عاد البلاصة في حتى جفدوه مية و جفدوه خرجوا من الجن بالطريق من هذا المتجار من هذا المتابعة بالحق كان الكالاخت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 تيسحطهم مقف مغطين والدم تطر عليه م موقف الأعصاب ذك شلي ولا خ شل خروف الأحمر وما تي تي شباطين تي تنتو كي كنا فيهم في فيهم واحد البسطامي ينقض جيت انا وهذاك السيد الله رحم بوجمع بيدينا فجوج عشينا كك مشنا فيه يبدو أن تطمعوا في هذه القصيدة جينا نفتحه كما كنا صنع سوارت سوارت عامر سوارت وكل ساروت على نوع سفرح احمر ابيض يبدو أن في البلسط و أعطيه لي سيبولي يا السيد درت أنا في حن الجيب سروال،, سروال قندريسي ما كانش هكشيه آه. ما كانش هاتل كنا نلبسوه ولا لا قندريسي ندريسي في في الجيب والريحة اللي فى هذاك البصطان سبحان الله شي ريحة ما فغاتش تحيد من ذاك السروال قع <تصفيق> وان الله و... ت... تنشوف أنا في هذك الناس ت فيهم بالحجر ميتين وبالعصي وبالحم ديالهم ما ميت شخص في تركل هما ميتين صاروا مات ولكن الحم باقي في تركل كمأكنة تقف تقف إحنا ما تعدنا هذاك السيد اللي قلت تضرب هذا ولدنا حاضر رفضناه جناه ورجعنا من عد من عداده كل مصارة هما قتلوا هذاك السيد وطاحنا حضار بعملوا ديالهم كل دار كل دار اللي باركي. اللي يقدر ما يقولك انا انا اللي قتله ضمن لا الحجر انا كلتيه وحجرته <تصفيق> ما تعرفش انت ديما يا ديك هاد الحاجه الصحيحه خلينا مسيدين الناس الاخرى مشات في الوسط ديال براك ديالهم البريق صيفط سيفطلهم القائد بالحاج واحدا سيديد بالطوموبيل بطوم ودوزهم على طريق اخرى ارحدهم البوسط ودوزهم كاينه وحط طريق خرا قديمة داز معاها والخرى اللي غادي اللي يلتمك ما جاش معاها توقلوا برا من خرج عليهم الطريق يو سيديد ارجعنا لحقنا الميه الخيمه خيمة كانت قريبة الطرق. في الجامعة لي عند المدرسة. ها؟ أه؟ تماك. خيمة آه عاجت على الطريق فوق. كين واحد كديات تماك. كيقولون على القرن. القرن قدام. ها؟ قدام. جل قدام.